السلام عليكم تبارك الله عليكم المشاهدين اهلا وسهلا تبارك الله عليكم المجموعات العسل ديالها يا احبابي شوفوا شوفوا شوفوا شوفوا شوف شوفوا يا احبابي شوف شوف كاتبكي مسكينه الله الله الله الله الله الله الله الله, الله. كاتبكي يا احبابي كاتبكي مسكينه مسكينه كاتبكي شوفوا شوفوا معايا الله يستركم شوف الدمعه شوف شوف ا زين شكون بكا قال يعطي لهلك ا زين شكون بكا قال يعطي لهلك هذا نوع من الحيدوس عاوتاني ولا تقول ها مالي مالي مالي مالي ها زين شكون بكا كمالي ها مالي مالي مالي مالي اللي يعطي لهلا كمالي ها مالي مالي مالي مالي ها زين شكون بكا كمالي ها مالي مالي مالي مالي اللي يعطي لهلا كمال ها مالي مالي مالي مالي زيد جرب زيد جرب بمالي ها مالي مالي مالي مالي بلاك الحب زرب علي اهدا في خاطر أصحابه يجلسوا مكانه. المكان آه مالي مالي مالي مالي عزن شكون بكا كمالي ها آه مالي مالي مالي مالي خلي لهلا كمالي مالي مالي مالي مالي هزين شكون بكا كمل مالي مالي مالي مالي اللي يعطي له لا كمل مالي مالي مالي مالي زيد قرب زيد قرب مالي ايه اخويا ولا بلاك الحب جرب بارك الله هادو انشودات زينين يعني اليوم معكم عام كان غير العسليات شوف شوف شوف شوف العسل شوف شوف شوف العسل شوف شوف العسل شوفوا ما شاء الله يعني هذا هو البيو نتمنى لكم البيو أنا كيعجبني يعني الكرموس بيو ما شاء الله شوفوا شوفوا شوفوا. آه مالي مالي مالي مالي بعدين إيش كن في <تصفيق> مالي مالي مالي مالي لبنان دارو عند آ مالي مالي مالي مالي رجعو قدامي وقفو وما مالي مالي مالي مالي مالي <hesitation> دارو رونديفو وما مالي مالي مالي مالي رجعو قدامي وقفو وما مالي آ تبارك الله ماشي عندهم <hesitation> شي رونديفو زعما رونديفو باش يخدمو باش يتعاونو باش يتعا- <hesitation> يعني يتعاونو فيما بينهم يمشيو يمشيو لشي مكان ويخدمو ان شاء الله ماشي ضروري انه رونديفو لك حنا كنقراو رونديفو غير بالعكس بحال اونتيغون روندي يعني تكون لا في لامبير ان كي بروكو نقراو بالعكس نويو غير العكس يعني ان رونديفو لي هو vraiment ان رونديفو ديال العمل ولا ديال شي حاجه ولا ولا يمشيوا لشي رحله ولا اجتماع مهم فشي خرجه شي مناسبه شي تف سيبا با غاف سي ماشي شي حاجه اللي هي ما نشوفوش غير رونديفو غير يب... يعني بالجانب كما يقولوا أو أولا آه عن عنديبو يعني آه سيلبي لا ما كانش سلبي سيلبي يعني سلاح بي تنوي, تنوي شي حاجة بوزيتيف تنوي بوزيتيف إذا هنا الصلاه سلا ويعني هذه كتبة الله ما شاء الله هذه الغدامية فيها الكرموس زينام وهذه حتى هي عجيبة ما شاء الله يعني الحمد لله إذا كتشوفوا Voilà. ها نوعتها من ثلاثه الانواع يعني ديال الكرموس بلدي اذا هنا نوع ديال الكرموس البلدي يعني كاين واحد النوع زوين بزاف تبارك الله عليكم الله يستركم الله يحفظكم ونوار اللوز دائما معكم هذا عاوتاني الرمان ها يعني الرمان آه الحمد لله مزيان ولكن مازال شويه موجي مازال موجودش الرمان ها رمان رمان عجيب عوتاني يا سلام رمان زينه وبليله فيها ومخيره الحدوس مخيره يا نالون يا نالون يا لالو قلت رمان يا لالو يا لا لا صغيرو سانت رمدان يا لا هلو يا لا هلو يا لا هلو ولقيتها في الرمان يا لا اه تبارك الله ضروري مزيانة ما شاء الله سانت رمدان راه مزيانة يعني هذا راه فرض علينا إذا إذن هنايا نتعلمو الدين ديالنا الحمد لله هاد الأنشودات غير باش نبدل عليكم الوقت تو سامبلومون يعني المشروع يعني قريب وقتو دقاء أرى كيدخلتها هو يعني ما تشريوهش دقاء في اللول الله يخليكم راه كيخرج يخرج للداخل بيض بازال مطايم طيب كي يعجلون الناس على هاد البيع هذا كي يعجلون كي الحوايج قبل طمار ديالها قبل ما تطيب طمار ديالها لا السنا دائما الله يخليكم الحوايج نعطيه الطمار يخلوا التمر تتمر مزيان توجد مزيان اكستيرا، إيه إذا هنا ماشي مازال الرمان ما وجدش الله يجازيكم الخير مازال ماشي وقت هذا، ماشي وقت واخا كتشوفوه يعني ما طايمشي يعني كتجيبو كتديه يتضيع هذاك كتدي تضيع الحوايج وأنت ما كتاكلش شي حاجة بنينة اكستيرا، دابا وقت العنب يه يعني العنب راه صافي راه بري، يعني العنب راه بخينيش الكرموس راه بخي، ولكن خصني نختار عاوتاني الحوايج اللي هما زينين، تبارك الله ما شاء الله عندي عيني يا عيني. عندي العقل ديالي عندي اني عندي... نختار حوايج ما فيهمش الملحه ما فيهمش آه... دوك لونغري دوك ال... يعني عند كل المواد يعني الكيماويه اللي هي كتتاكا يعني الجسم ديالنا الحوايج بلديه أيه دونك هذا الكرموس بلدي كما قلت لكم الحمد لله شوفوا الكرموس بلدي فيه التلمسانيه هذه فوقانيه وفيه الغدانيه اللي هي الكحله كايسميوها الناس عنايه الفنتي او الفنتيه وكاين انواع ديال الكرموس كاين البيضاء كاين اللي شويه صفراء كاين الحمراء كالحمره بزاف كاين باذن كل انواع سواء بالعربيه سواء بالامازيغيه كاين الجوا كاين من هنايا حمراء كاين ليل كاين تستيغار كاين اخساي كاين تلمسان كاين تستيغار تاع الغام توشنتي بالشلحه اذا كاين انواع هذو تفنتيك سنتيك اذا كلشي هاد الانواع هذو كاينين الحمد لله اذا هنا الواحد يشري الحوايج الزينين بلديين على شي فلاح ولا لا شي واحد حاط عنده ماذا بكم تمشيو عند هذاك اللي كيحط غير شويه يعني واحد النصيب قليل هذا كيكون كي فلاح غالبا خاص تعرفوه شوفوه في القنوت هكذا فلاح اما هذوك اللي كيشريو كي بالجمله بزاف تستيغار وكذا كاين اللي كيديروا الزيت كيشريو بزاف الكرمات مثلا ك مثلا ومثلاً واحد العداد ديال الكرام وكيديروا الزيت وكي كيبيعوا بزاف باش بيعوه ويقلعوا ويبيعوا الغلا ويستفوك ده يستغى تبارك الله عليكم جميعاً الله يحفظكم الله يستركم إذا وقت الرمان باقي شوية مزت ما وصلش رحنا دباع في سيفو بلاي الله يستركم الله يجزكم بخير راه حنا في 3 الشهر تسعة ديال الرمان مازال باقي شويه باقي ما وجد باقي عاد شويه باقي واحد شويه مازال مازال مازال الله يستركم يعني ما تشريوش دابا الرمان راه الرمان يعني ما تشريوه في لنا غادي تشريوه غادي تلقاوه مازال مطايش ما دابا الاكم الاشعالات تلقاوها خضراء داخل واخا هذيك راه كاع طرت قلت واحد شويه يعني وخا كاع نتوما ولكن مازال ما طبش. يعني مازال ما طابش نتوما ها على وجهي مي انديكات ديلو هكا هازر خضره كيدير هذاك الطق يعني كدير ولكن ملي تيتشري عاوتاني ميبقاوش غديروها هكا طقكم صح لا لا واحد ماشي بقى كل حاجات سيئه كل الى جينا كل واحد يدير هكذا الرمان يعني هذاك مسكين هذاك اللي راه يبيع داك الصندوق ديالو ولا داك الصنادق ديالو مشاو الى بقينا كل واحد كي يا الرسول السلام الله عليكم الله يحفظكم يعني علينا شويه ديال الاحترام الله يستركم زيدكم بخير نحترموا الفلاح اه نحترموا اللي كيبيع نحترموا السلعه ديال الناس يتستغرا ما نضيعوهاش يتستغرا سي بولي اه حاولوا ما امكن يعني الواحد يشوف بعينيه باين وتعرف الموسم حتى الموسم حتى الموسم ماشي تقلق تمشي تشري دابا حوايج خضراء وكذا ما دابا لا هذا دابا دابا اخر عوتاني البطيخ البطيخ دابا مزيان دابا الثاني ديالو راه زين راه يعني مزيان تختار البطيخ اللي زين شويه ما يكونش اصفر يعني ما يكونش بيار ما يكونش يعني متوسط لا ماشي هكا ماشي هكا ما يكونش صفر نيشان ما يكونش يعني ابيض نيشان اذا يكون متوسط يضرب شويه للتشيني ما يكونش طايب بزاف هذاك هو البطيخ وتكون كبيره شويه البطيخ زينه واخا يكون صغير كاين اللي صغير وزيد يعني على حساب على حسابو سيرتو اللي كيكون كي فيه يعني كاين البطيخ حراش كاين البطيخ بيان سيغ ملاس كاين على حساب المنطقة على حساب الماء على حساب الزريعة على حساب إذا هذا هو يعني الواحد يشري ما شافت عينو كيما نقولو الواحد يختار على على على, على, على نظر عينو ويشوف مزيان ويكون يعرف الموسم ديال السلعة ديال ديال الفلاحة ديال الحوايج يعني الموسم ضروري نعرفوا الموسم ديال ديالاش هذا هذا الخريف ديال اليوم ديالاش هذا وقت البطيخ وقت سيفولي بيان بالله حسابي راه قريب يهز يهز الساكو يمشي الله يعاون اذن الحمد لله البطيخ كذلك ان هذا شرد سعود هذا البدايه يعني كاين العنب بزاف دابا وقت العنب والكرموس فوالا الهنديه تاهي ما صدقتش هذا العام يعني الهنديه شويه وصافي، العنب والكرموس والتفاح غادي يدخل تبارك الله على الميدلت تبارك الله عليكم الله يحفظكم الله يستركم، التفاح راه دخل راه را يبان زين تبارك الله ما شاء الله ورخيص الحمد لله تبارك الله عليكم، يعني التفاح راه زين يا را حسره يا تفاح ب 340 اولا 20 درهم دابا راه يدير 7 درهم 8 درهم، زين الزين كاع مزيان راه مخير راه ب 7 درهم 8 درهم راه يدفع دفع الاولى ما شاء الله، اذا ودابا راه حنا مع الكرموس تاهو راه كاين الكرموس دبا موجود# موجود# الكرموس والعنب وغادي أو غدي يدخل لرمضان كيما تبارك الله عليكم الله يحفظكم الله يستركم أو تبارك الله عليكم أياماتكم مبروكة